Хмельницький без електрики. Як обласний центр півдня провів без електропостачання та в чому була причина ситуації? В обласному центрі поступово відновлюється робота електротранспорту. На якому етапі роботи? На Хмельниччині на чверть зменшилася кількість нових випадків на COVID-19. Переїхали працювати до Хмельницького через повномасштабне вторгнення. Скільки підприємств обрали для роботи обласний центр? це шоколадний. Не хочеш? Соннечко вони що? мовили. 33.50. 50. Що Трошки некомфортно без світла, в темряві. Ну, псується. Ковбаса псується. Люди купляють трошки те, що пофасоване. Хліба нема, кави нема. – А не думали ціни з них, щоб розтворити? – Зумієте, я їх зараз продам по цій ціні, що там написано, а потім мені привезуть дорожче, ніж я продав.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 Під час виконання бойового завдання 7 жовтня загинув Сергій Руть із Ямпільської громади Шепетівського району. Про втрату повідомили в громаді. Чоловік був 1982 року народження. Про час і місце прощання з воїном повідомлять пізніше. Посмертно присвоїли звання героя України за удостоєнням ордена Золота зірка військовослужбовцю з Хмельниччини Вадиму Зеленюку, повідомили в Красилівській міській раді. Він був майором окремого загону спецпризначення Омега Національної гвардії України. Нагороду призначили за особисту мужність і героїзм виявлені в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі. Йдеться в повідомленні. Станом на 12 жовтня від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинули 63 тисячі 380 російських військових. Противник втратив 2505 танків та 5181 бойову броньовану машину. Збройні сили України знищили 1507 артилерійських систем, 355 реактивних систем залпового вогню та 182 засоби протиповітряної оборони. Від 24 лютого українськими військовими знищено 268 літаків, 1129 безпілотних літальних апаратів, та 235 гелікоптерів, автомобільної техніки та автоцистерн – 3927 одиниць, спеціальної техніки – 136 одиниць. За 231 день повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 15 кораблів та катерів, збито з 315 крилатих ракет. У Хмельницькому поступово відновлюється робота електротранспорту. Про це розповів хмельницький міський голова Олександр Семчишин. Зараз десь 15-20 трилейбусів курсує на маршрутах, там, де є достатньо напруги в мережах, тяглові підстанції працюють на час пік, розраховуємо, що зможемо випустити 31 одиниць, так як вони вийшли зранку, 32 у нас вийшли зранку, 31 одиниць на годину пік. Каналізаційне господарство поновило роботу у Хмельницькій громаді. Про це розповів хмельницький міський голова Олександр Семчишин. За його словами, також запустили подачу води в громаді. Вона наразі подається ще в режимі самотюку. Тільки появиться напруга, з'явиться напруга на наших ВНС 7 і Тоді піде повноцінне постачання води. Плануємо, що це буде впродовж найближчої години часу. У двох мікрорайонах Хмельницького організували дві філії обслуговування абонентів Хмельницькводоканал водоканал» в мікрорайонах міста. В мікрорайоні Ракова філія працює на вулиці Довженка, 7. Графік роботи – у середу з 8.30 до 16.30, у п'ятницю з 8.30 до 15.30. У південно-західному мікрорайоні абоненти підприємства можуть звертатися за адресою вулиця Інститутська, 6. Графік прийому клієнтів – з понеділка по четверг з 8.30 до 16.30, у п'ятницю – з 8.30 до 15.30. Також прийом абонентів Хмельницький водоканал відбувається за адресою вулиця Водопровідна, 75, за таким графіком – з понеділка по четверг з 8.30 до 16.30, у п'ятницю з 8.30 до 15.30. На Хмельниччині на чверть зменшилася кількість нових випадків на COVID-19 у порівнянні з попереднім тижнем. Відтак, за тиждень з 3 до 9 жовтня на Хмельниччині коронавірусну хворобу діагностували у 1990 осіб, що на 628 менше, ніж тижнем раніше. Про це розповідають у Хмельницькому обласному центрі контролю та профілактики хвороб. До закладів охорони здоров'я Хмельницької області з COVID-19 минулого тижня госпіталізували на півсотні менше громадян, ніж тижнем раніше – 227 проти 250. 78. одужали 2409 осіб. У порівнянні з попереднім тижнем, більше як вдвічі зменшилась і кількість летальних випадків, спричинених ускладненням через COVID-19 – з 19 до 8. Працівники харківської компанії, яка виробляє профілі та профнастили, зараз працюють у Хмельницькому, нині завантажують до машини свою продукцію.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 Заводиться в машину під ці ролики і настраємо, щоб профіль був рівний, а тоді запускаємо процес. Ця харківська компанія – одна з 23 підприємств-переселенців, які скористалися допомогою міської влади і наразі працюють в обласному центрі, розповіла начальниця управління економіки Хмельницької міськради Оксана Новодон. Ті, що скористалися програмою, це більш такі великі підприємства, які представляють металобробну, машинне легка промисловість. Однак багато є і представників сектору IT, які не користувалися послугами, наприклад, міської ради, оскільки вони самостійно приїхали, їм більш мобільно і легко це зробити було.